السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه سوفي شانيل اليوم ان شاء الله كنقصدع عليكم واحد الكاطو اللي كيجي كي رائع لذيذ بزاف بواحد الطريقه جديده وواحد الحجم عائلي نمشيو دابا مباشره للمقادير بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوها في واحد الكاطو كنحتاجوا 4 ديال البيضات حجم كبير ميتين غرام ديال الشوكولاط مئة غرام ديال الدقيق الابيض مية غرام ديال الزبده اما بالنسبه للمكسرات كتحتاج ديري اي حاجه عندك في الدار انا هنا استعملت الكركاع اللوز اللينوازات مهم اي حاجه عندك في الدار تقدري تستعمليها 50 غرام من كل حاجه كذلك مية 120 غرام ديال السكر كلاصي اولا السكر سنيده وواحد الكيس ديال الخميره ديال الحلوى ديال 11 غرام كانوا هادو هما المقادير نمشيو الطريقة ديال التحضير هنا كنديرو الزبده ذوبنا اولا الشكلاط ذوبنا مع الزبده و من هذه المرحله الاولى من غادي ناخذوا البيض ديالنا اربعه ديال البيضات وسكر اللي غادي نطلعوهم جيدا حنا كنحاولوا بالخلاط الكهربائي نطلعو مزيان البيض حتى يولي لنا واحد الكريمه ديالو اولا اللون ديالو ابيض والسمك ديالو اولا القوام ديالو كريمي كيفما تشوفوا على هاد الشكل غادي ننتقلوا للمرحله الثانيه غادي ناخذ عنا, عنا لينوازات ديالنا او للمكسرات كاملين وكنحاول انني نهرسهم دبتي مخسو واحد القطع اللي تكون صغيره كتستعملو بواحد هكا الدلاك او لأي اي حاجه عندكم باش انكم تقسموهم هنا بعد ما بردتنا لنا الشكلاط اللي كنا مذوبينها كنضيفوها الخليط الابيض او للخليط تاع البيض على هالطريقة الطريقه وغادي نخلطو الخليط جيدا كنا تحاولوا بواحد سباتيول أنك تخلطوا الخليط من تحت الفوق على هالطريقة حتى تجنس من العناصر جيداً أو الخليط يولي القوام ديالو واحد كان هذا هو الخليط ديالنا دابا غادي نضيفه المكسرات كيف ما قلت لكم أي حاجة عندكم في الدار تقدروا تستعملوها تقدروا غير بنوع واحد وغادي نضفوا كذلك الدقيق اللي غادي نضيفوه بالتدريج نقسموه على مرحلتين وخميره ديال الحلوه ديال 11 غرام نفس الشيء التخليط او خلط الخليط كيكون كي من التحت للفوق على هالطريقة الطريقه حتى نحصلو على عجين ليم متجانس فهاد المرحله كناخذوا واحد الصينيه اللي كنوضعوا فيها البابيي وكنديروا فيها الخليط ديالنا بالنسبه للقياس الصينيه اللي استعملت كان القياس ديالها 40 على 30 يعني حجم عائلي كتعطيكم عدد ديال الحبات كتير وواحد الطريقه اللي سهله بعد ما درناها في البلا ديالنا كنحاولوا اننا نضربوه جيدا باش يعطينا واحد النيفو اللي يكون متساوي اولا السطح ديالو يكون متساوي هنايا كنشعل الفرن على 180 درجه وكنطيبوها 15 دقيقه كتكون واجده بعد ما طيبنا غادي نمشيو نصايبوا الكريمه ديال جوز الهند اللي غادي نستعملوا جوج ديال الملاعق ديال الجيلاتين صغار يكونوا ممسلقين اولا ثلاثه ديال الوريقات كنزيدوا عليهم الماء وكنخليوها ترتاح حتى كتمتص لنا هذاك الماء كنخليوها جانبا وكناخدوا واحد الكأس ونصف منتاع جوز الهند اللي كانت مع نصف كأس منتاع الحليب وستين غرام ديال السكر كنخلطو الخليط جيدا في خلاط كهربائي حتى كي لنا القوام ديالو كريمي كيف ما كتشوفو هنا في نفس الوقت كناخدوا واحد البول اللي كان يديرو فيه الكريمة السائلة تقريبا ستمية ميليليتر وكنبقاو نضيفو الكريمة ديال جوز الهند بالتدريج كنضيفو كذلك الجيلاتين ونخلطوه جيدا كنحصلوا على قوام متجانس ندخلوها لتلاجة لتبرد باش تبرد الناس تقريبا واحد جوج سوايع اولا المجمد الا كنتي مزروبه هنا هو الكاتو ديالنا بعد ما برد بطبيعه الحال كناخذ واحد البوش او ملعقه وكنطبقوا عليهم هذاك الكريمه اللي صيبناها ديال جوز الهند نشكلوا بها واحد الطبقه اللي تكون شيئا ما سميكه على الشكل اللي راه واضح في الفيديو استعاني باي اله عندك في الدار سباتولا او اي حاجه عفوا كتحاولو انك ترجعي الملمس ديالها أو السطح ديالها يكون ليس ولا بلا يعني السطح ديالو متساوي على هاد الشكل هنا كيفما شفتو كيف ما رجعتها غادي ندخلها للكونجيلاطور او للمجمد لمده جوج سوايع هنا كطبقه ثانيه اولا تزيين تقدري تستعملي جوز الهند لو بوحدو الفوق أولا ديري الشكلاط الأسود اللي غادي نخلطوها مع ياقورت ناتير وكات خلطهم جيداً نحاول هنا يندير واحد الطبقه اللي تكون شيئاً ما رقيقة على هذا الشكل بالنسبة لي أنا يستعمل جوج دانون ناتير وخلدرتهم مع مئتين غرام ديال الشكلاط الأسود اللي خلطهم دوبتهم دوبت الشكلاط وخلطت معها دانون وغادي ندير بهم واحد الطبقه رقيقة على هذا الشكل هنا كيفما اشتوا معايا نضيف واحد طبقة انت على جوز الهند باش نخلي لها يعني طبقات اسود ابيض اسود ابيض او لا تقدروا كيفما اشتوا معايا تقدروا تخليها الطبقة التالية اللي كنا درناها بالكريمة البيضاء وتزيدوا مباشرة فوقها جوز الهند حتى هي كذلك زوينه بزاف يعني كيبقى لكم الاختيار دما وجدتي لنا الكاطو ديالنا كنقطعوه القطع صغيره اولا متوسطه اولا كبيره يعني كيبقى لكم على حساب اللي بغيتو نتوما هنا حاولت انني نقطعها شيئا ما متوسطه الحجم ديالها اللي غادي تخرج لي تقريبا 20 قطعه 20 قطعه اللي الحجم ديالهم متوسط المذاق ديالهم رائع طريقه سهله فوالا لو كيفما كتشوفوا معايا النتيجه رها باينه واحد الكاطو اللي ساهل واحد المراحل اللي بسيطه كيعطينا تقريبا عشرين حبه ديال الحلوه نتمنى انكم تجربوه ما تردوش راه واحد الكاطو اللي حقيقه يستاهل انك تجربيه المذاق ديالو غزال بزاف وحتى الولاد غادي يبغيوه بزاف كيحمر الوجه بالنسبه للعائله اولا بالنسبه للضياف نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم والفكره ديال اليوم تكون نالت الاستحسان ديالكم كيف ما معايا كنشكركم بزاف على لي كومونتاغ ديالكم وعلى الدعم ديالكم ما تنساوش تلايكي ولا فيديو ديلولوجام إلا عجبكم طبيعة الحال وده باك وصلنا لآخر جزء من هاد الفيديو كنتمنى يكون عجبكم لقاءنا يتجدد إن شاء الله مع فيديو جديد أفكار جديدة وصفات جديدة وشهية طيبة